السلام عليكم معكم انا في قناة اسمي احبك قناة اسمها احبك آه... انا انا نزلت فيديو انا اسمي احبك انا اسمي انا قناة هذه قناة اسمي هذه انا اسمي احبك انا اسمي احبك انا اسمي احبك لكنكم هنزل فيديو لكنني هذا الفيديو لكم أنا أشكركم من القلب للقلب ورب ووالله أنا أشكركم من كل أشكركم في العالم كله يعني أنا ما نلقيكم أشكر الله بشكركم يا شكر الله زين دعموني يعني أشكركم كلكم كل ما لكم أنا بعيد أن أكون بدي ما أسمع بكم من بدن الشيء، من لكنني أشكركم من القلب، أشكر الناس اللي ساعدوني. لكن هذا النقطة هو مقطع شكر، أحب أحب أن اللوف هاي القناة قدت مساطير عجي سوبر دول ستوري وكل شي ستوري وصمعت مكتوب ستوري يعني أنا صارني أبي يعني أنا عندي قناة خش سويا قناتي عندي قناة قناة بصورها مع عائلين بلايات وانا بصوري وانا طبعا عزا اقول هذا الفيديو يا رب جاتي بكل يشاهدون لشان انا احب اقول لكم شيء هو أنا يعني طبعا الفيديو هذا بدا محتوى واتمنى ليكم ان يكون لكم خير واخدكم كلكم مشاهده انا اسمك وانا ملك الفطير وبرضو انا حامل لكم عامل المحتوى كويس عمل تحديات معاي والاهل شنو بدهن كل المحتوى وتحديات مشتويه وما فيها شنو بدهن عويه شكرا لكم انكم سالتونا يا يعني يوتيوب وعطوا اسمي كلهم شكرا لكم وأتمنى لكم الحفظ والسلامة وأتمنى ما, ما يكون في السنوات, السنوات الجاية كل شيء كل كل شيء والسلام شيء يكون خير، شكرًا لكم، من الحب, من الحب. من الحب. شيء شكرا